غادت سخته بدون تو تو این خونه بدون تو دل آروم نمیگیره با خونگی شده بی تو دلم خوش این روزا به جز با خاطرات تو چقدر دلتنگ دلتنگم خوشم حتی با خواب تو عاشق پرواز بودی تا که یک روز هر کشیدی رو قلب عاشقم نقشی به یاد کشیدی چرا تقدیر چنین بود نمیدونم عزیزم دیگه ای اختیاره شبا که عاشق میشم، بالایی که عزیزم، به یاد گار گذاشتی، حالا او یتامیدم، همون عطری که داشتی. حقادت سخته بدون تو تو این خونه بدون تو دل ها رو نمیگیره با خونگی شده تو دلم خوش نیست این روزا به جز با خاطرات تو چقدر دلتنگ دلتنگم خوشم تو با خواب تو جداییست تو رفتی یادتم ما یک نفس از من جدا نیست چرا تقدیر چنین بود نمیدونم عزیزم بگه بی اختیاره شبا که عشق میریزم بلایی که عزیزم یادگار یه گور گذاشتی بلا میدم همون عذری که داشتی